میرے پاکستانی ہو آج میں آپ سے ایک موضوع کے اوپر جس مسلسل میں بات کر رہا ہوں میں بات تو اسی پہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں آج ایک اپنا لائے عمل دینے لگا ہوں کہ ہم نے اب اس ملک میں یہ جو ظلم اور ناانصافیاں ہو رہی ہیں اس کے اوپر اب ہم نے آ... کون سی پولیٹیکل ایکٹیویٹی شروع کرنی ہے? اور وہ میں ساری میری جو پولیٹیکل پارٹی ہے میرے جو کارکن ہیں ان کو اور میں پاکستانی عوام سے مخاطب ہونا چاہتا ہوں کہ اب اگلا راستہ کیا ہے کیونکہ مجھے آہستہ آہستہ اب یہ یقین ہو گیا کہ اس کے باوجود کہ ہمارا ملک کا آئین بڑے واضح طریقے سے کہتا ہے کہ الیکشن نوے دن میں ہونی ہے یعنی جب ہم نے اپنی اسمبلیاں پنجاب کی اور پختونخوا کی جب ہم نے اپنی اسمبلیاں ڈیزالو کی تو ہم نے اس نالج سے کی کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ واضح کر دیتا ہے کہ نوے دن کے اندر الیکشن ہونے اکیانوے دن کا مطلب یہ کہ جو بھی گورنمنٹ ہے وہ غیر آئنوں آنی ہوگی یعنی یہ جو چیف منسٹرز کیئر ٹیکر کے اپوائنٹ کیے گئے ہیں اکیانوے دن ان کے اوپر آئین کی آ... وہ شک لگتی ہے جس میں یہ آئین کی آئین کی خلاف ورزی کر رہے ہیں تو وہ ساری جو سزائیں اس کے ساتھ ہیں وہ ان کے اوپر لاگو ہوتی اور اس کے اندر جو الیکشن کمیشن ہے جو چیف الیکشن کمشنر ہے اس کا جو رولز اب تک سامنے آ رہا ہے کہ اس کے باوجود کہ اس کو پتہ ہے کہ پاکستان کا جو آئین ہے وہ نوے دن کے اندر الیکشن کروایا تھا جب ہماری اسمبلیاں ڈیزالو ہوئی تو نہ گورنر نے ابھی تک اس کے اوپر چلا ہے دونوں گورنرز نہیں چلے نہ الیکشن کمیشن اس کے اوپر چلی ہے اور جو سب سے حیرتناک بات ہے کہ الیکشن کمیشن بے بسی ظاہر کر رہی ہے کہ جی پیسے نہیں ہیں وہ کوئی کوئی گورنمنٹ کا ادارہ میرے ساتھ تعاون نہیں کر رہا کہ جی وہ کوئی کہتا ہے ہر قسم کی ہم خبریں پڑھتے ہیں کہ جی پولیس نہیں ہوگی تو فوج نہیں ہوگی تو میں آہ میرے پاکستانیوں یہ سمجھ جائیں کہ جس دن پاکستان کے آئین کے اوپر کوئی عمل نہیں ہوتا اور پاکستان کی جوڈیشری عمل نہیں کروا سکتی یعنی جوڈیشری فیصلہ کرتی ہے کہ یہ ہونا چاہیے آئین اور یہ آئین کیونکہ جوڈیشری تو آئین کی انٹرپریٹیشن کرتی ہے تو وہ جب ایک چیز سامنے رکھتی ہے کہ یہ واضح آئین میں اور اس کے بعد کوئی بھی حکومتی کوئی بھی ادارہ ڈپارٹمنٹ یہ کہے کہ ہم جی اس میں نہیں کر سکتے اس کے بعد ملک کا قانون ختم ہو گیا اس کا مطلب یہ کہ جب آپ کے ملک کے آئین کے اوپر پاکستان کی عدلیہ عمل ہی نہیں کروا سکتی تو یہ سمجھ جائیں کہ اس سے بڑی بربادی ایک ملک کی نہیں ہو سکتی جنگیں ہار کے ملک بچ جاتے ہیں پھر سے کھڑے ہو جاتے ہیں ایٹم بومب دو ایٹم بومب کے بعد ایک ملک دس سالوں میں خوشحال ہو گیا بومب جنگیں زلزلے یہ تباہ نہیں کرتے ملک کو ملک تباہ ہوتا ہے جب اس ملک کا انصاف ختم ہو جاتا ہے جو جب اس ملک میں رول آف لا ختم ہو جاتا ہے جب اس ملک کے جو بنایا ہوا آئین ہے اس کے اوپر عمل ختم ہو جاتا ہے اور جب ججز اپنی ججمنٹ سے Uh, uh, ایک ملک کے اوپر امپوز نہیں کر سکتے تو ہم آج ادھر کھڑے ہو گئے ہیں ہم آج ادھر کھڑے ہیں کہ ہم تماشا دیکھ رہے ہیں میں پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب نبے دن کے الیکشن کا کب شیڈیول آئے گا ہم نے پھر سے میں کہتا ہوں کہ میں کوئی پاگل تو نہیں تھا کہ میں اپنی دو گورنمنٹس گرا دوں ڈیزالو uh, کر دوں ہم نے تو آئن کو سامنے رکھتے ہوئے ڈیزالو کیا پہلے ہم ان کو کوشش کرتے رہے ان کو کہتے یہ جو امپورٹڈ حکومت آئی ان کو بار بار کہتے رہے کہ دیکھیں یہ ملک آپ نہیں چلا سکتے آپ کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہے الیکشن سے جو آتا ہے اس کے پاس مینڈیٹ ہوتا ہے جو آپشن سے آتا ہے یعنی جو لوگوں کے ضمیروں کی قیمت لگا کے کروڑوں روپے حرام کا پیسہ خرچ کر کے لوگوں کو خرید کے گورنمنٹ گراتا ہے اس کے پاس پبلک مینڈیٹ نہیں ہوتا وہ اس ملک کو کبھی بھی نہیں سنبھال سکتا تھا جدھر مشکل فیصلے کرنے پڑے یہ کہتے نہیں جی ہم نے بڑے مشکل فیصلے کیے انہوں نے کیا مشکل فیصلہ کیا قیمتیں بڑھا دی یہ کوئی مشکل فیصلہ ہے کہ آپ آ کے چیز... آ... ہر آ... بجلی کی گیس کی سب کی اور یہ جو قیمتیں بڑھاتے جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آئی ایم ایف نے کہا ہم بھی آئی ایم ایف کے نیچے تھے ہم ڈھائی سال آئی ایم ایف کے نیچے تھے ہمیں بھی کہا جا رہا تھا قیمتیں بڑھائیں ہم نے اپنے ملک کی دولت بڑھائی ہم نے ویلتھ کریشن کی ہم نے وہ اپنے ملک میں زیادہ ڈالرز تاریخ میں سب سے زیادہ ڈالرز لے کے آئے ہم نے پوری کوشش کی کہ ہمارے ملک کی جب دولت بڑھے گی تو ہم قرضے واپس کریں گے انہوں نے آ کے آئی ایم ایف کے کندھے پہ بندوق چلائی ساری چیزیں مہنگی کر دی کہ جی آئی ایم ایف کہہ رہا ہمیں اور لوگوں کی کمر توڑ دی اور جو آمدنی تھی جس سے ہم نے قرضے واپس کرنے تھے وہ سکڑ گئے نہ ہماری ایکسپورٹس بھی نیچے آ گئی ریمیٹنس بھی, بھی نیچے آ اب ٹیکس کلیکشن نیچے آ کیونکہ انڈسٹری بند ہو رہی ہے جو ہماری پیداوار تھی جو کسانوں کا حال ہے وہ اب پروڈکٹ آ... کسانوں کی پیداوار جب نیچے آئے گی تو ہم نے قرضے واپس کیسے کر دیں حل یہ تو نہیں ہے کہ اور مزید اور قرضے لیتے جاؤ حل تو یہ ہے کہ ملک کی دولت میں اضافہ کریں تاکہ ہم قرضے واپس کریں تو انوں... ان کے لیے جو مشکل اب اب ہے گورنمنٹ کے لیے وہ ایک ہی تھی کہ کسی طرح یہ ملک میں ریسٹرکچر کروا دے جو کرائسس آتا ہے اس کے اندر ہم ملک کے اندر اصلاحات کر دیتے ہم اپنی آمدنی بڑھانوں کے وہ سارا جو گورننس سسٹم ہے وہ چینج کر دیتے وہ یہ اب کر نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے نہ ان کے پاس صلاحیت ہے لیکن میں آج اپنی قوم کے سامنے جو جو بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر کسی کا خیال ہے یہ میں پہلے بھی کیا بیٹھا ہوں کہ کوئی بڑا قابل کوئی جینیس کوئی اکانومسٹ دنیا سے باہر لے آئیں اور وہ ہمیں کوئی ایسی اکنامک پالیسی دے جس سے ملک اٹھ جائے گا تو آپ کو سمجھنا چاہیے کہ اکنامک پالیسی ایک ملک کی انوائرمنٹ کے اندر بنائی جاتی ہے یعنی ایک ماحول ہوتا ہے جس کے اندر اکنامک پالیسی امپلیمنٹ کی جاتی یعنی آپ کی گورنمنٹ کیسے چلتی ہے سب سے اہم چیز ہوتی ہے رول آف لا وہ کیوں امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ اس میں جب ایک میں کانٹریکٹ میں مثلا سرمایہ کار پاکستان میں پیسہ لگانا چاہتا ہوں تو کیا میں اپنا کانٹریکٹ انفورس کر سکوں گا کیا عدلیہ میری انویسٹمنٹ کو پروٹیکٹ کرے گی کیا ملک کے اندر کیا وہ رول آف لا یعنی قانون کو امپلیمنٹ کرنے کی کیا وہ صلاحیت ہے کہ مجھے اعتماد ہوگا کہ میں جب پیسہ لگاؤں گا تو اس کو اس کی حفاظت کی جائے گی آج یہ حال ہے کہ جو ہمارے جو لوگوں نے پاکستانی بینکوں کے اندر ڈالرز رکھے ہوئے تھے آج ان کو ڈالرز نہیں مل رہے یہ ان کو گارنٹی دی گئی تھی کہ ہم آپ اپنے ڈالرز پاکستان میں رکھیں بینکوں میں اور ہم ان کی حفاظت کریں گے آج وہ لوگ اپنے ڈالرز بینکوں سے نہیں نکال سکتے یہ بھی ایک یہ کانٹریکٹ جو سوشل کانٹریکٹ ہوتا ہے عوام میں اور حکومت میں پہلے تو یہ اس کی نفی کر کے رکھتی ہے اب سوچیں کون باہر سے پیسے لے کے آئے گا پاکستان میں بلکہ بیرون ملک پاکستانی ابھی بھی اپنا پیسہ نکالنا شروع ہو گئے ہیں یا لا لا لا پیسہ نہیں لا رہے ہیں پاکستان میں جس کا مطلب کہ ڈالرز مزید اور کم ہوتے جا رہے ہیں پاکستان میں جس کا مطلب ڈالر کے قرضے بڑھتے جا رہے ہیں پاکستان میں تو اس ماحول کے اندر یہ جو آج اتنی بڑی ہمارے آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ نوے دن سے یہ کوئی ان کی سوچ نہیں نظر آ رہی کہ نوے دن کے اندر الیکشن کروانا بلکہ پورا دباؤ رکھا جا رہا ہے ہر ادارے کے اوپر دباؤ رکھا جا رہا ہے کہ کسی نہ کسی طرح یہ الیکشن کو کھینچے کیونکہ یہ ساری جو پی ڈی ایم ہے یہ الیکشن سے بھاگ رہی ہے ڈرتی ہے الیکشن لڑتے ہوئے ان کے پھر سے میں کہتا ہوں یہ الیکشن سے گورنمنٹ میں نہیں بیٹھے آپشن سے بیٹھے ہوئے ہیں یہ ڈرے ہوئے ہیں الیکشن ہوگا یہ ہار جائیں گے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ آئین کی خلاف ورزی ہو جائے لیکن الیکشن نہ اور یا پھر یہ کوشش کر رہے ہیں جس جو, جو میں نے بات شروع کی تھی کہ میں پارٹی کا ہیڈ ہوں ہمیں ابھی تیاری ہونی چاہیے تھی الیکشن کیمپین کی مجھے ابھی ابھی ٹکٹس فائنلائز کرنے چاہیے تھے لوگوں کے تاکہ وہ ہمارے سارے جو کینڈیڈیٹس اپنے حلقوں میں نکلے لیکن ابھی تک ہمیں ڈیٹ ہی نہیں مل رہی اور یہ کدھر تک جائیں گے کیا ان کا وہ خیال ہے جو انہوں نے کراچی میں کیا تھا کہ ڈیلے کرتے کرتے ڈیٹس چینج کرتے کرتے آخر میں اتنا تھوڑا ٹائم دیا الیکشن سے پہلے کوئی کیمپین نہیں کر سکا کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ ٹرن آؤٹ کم ہو اگر لوگ کم نکلیں گے ووٹ ڈالنے کے لیے تو یہ سمجھتے ہیں کہ انہوں نے دھاندلی کر کے یہ الیکشن جیت سکتے ہیں جو کراچی میں پیپلز پارٹی کا کراچی میں ووٹ بینک ہے ہی نہیں کوئی پول سروے کر لیں لیکن وہ الیکشن میں آآ آآ بڑا کارنامے دکھاتی ہے وہ کیوں کرتی ہے لوگ نکلتے نہیں اور دھاندلی کا موقع مل گیا ہماری جو تحریک انصاف کی کوشش جو ہم سولہ جولائی کا الیکشن جیتے اس کے بعد جو ہم اکتوبر کے اندر نیشنل الیکشن نیشنل اسمبلی کے الیکشن جیتے جو ہم سولہ جولائی کو پروونشل اسمبلی کے پنجاب میں الیکشن جیتے ہم کیسے جیتے کیونکہ بڑا زبردست ٹرن آؤٹ ہوا پبلک وہ کبھی بائی الیکشن میں تھی پبلک نکلی اس لیے ہم جیت گئے اور دھاندلی کے باوجود ہم جیتے سب سب ایک ہی پیج پہ کھڑے تھے ساری پارٹیز ایک طرف تھی. ان کو پوری اسٹیبلشمنٹ کی بیکنگ تھی الیکشن کمیشن کے ساتھ ہی کیونکہ پبلک باہر نکلے ہم جیت گئے تو اب یہ مجھے خوف یہ ہے کہ کوششیں کر رہے ہیں کہ اینڈ میں جا کے اگر الیکشن ہو بھی پہلے تو کوشش ان کی الیکشن نہ ہو. ہوگا اگر اینڈ میں تو اتنی کم ٹائم ہمیں کیمپین کا ملے کہ یہ, یہ اس کم کیمپین کو استعمال کرتے ہوئے یہ الیکشن جیت جائیں یہ اس وقت جو ان کی ہمیں نظر آ رہی ہے ان کی پالیسی اور میں اس لیے اپنی ساری قوم کو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر یہ ان کا خیال ہے کہ ہم چپ کر کے یہ ان کو الیکشن کو چوری کرنے دیں گے یہ نہیں کر سکتے اور یہ اگر ان کا خیال ہے کہ ہر ہربا استعمال کریں گے اور پورا پریشر انہوں نے عدلیہ کے اوپر اب ڈال دیا ہے ساری کوشش یہ ہے کہ کسی طرح الیکشن آگے جائے تو اس کے اوپر ہم اب ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہ جو ابھی میں تحریک اناؤنس کروں گا ہم اس میں اب نکلنے لگے ہیں میرا ذرا دوسرا اسی کا پہلو اب میں جو اگلا پہلو لانا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ہمیں ہم جو یہ یہ پچھلے دس مہینے میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اس طرح انسانوں کی بنیادی حقوق کی کبھی ایسی خلاف ورزی پامالی نہیں ہوئی جو آج ہے کبھی اس طرح بے شرمی سے یعنی اسٹیٹ پاور استعمال کی گئی آ, سیاسی مخالفین کے خلاف جو اب ہو رہا ہے میں نے اس کی کئی مثالیں میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ جو آ, آ, شباز گل سے شروع ہوا تشدد اس کو ننگا کیا گیا اس سے جو ظلم کیا گیا جیل میں مجھے ابھی تک افسوس ہے کہ کوئی ان لوگوں کے اوپر کاروائی نہیں ہوئی جو ذمہ دار تھے اس کے اس کے بعد اعظم سواتی سے جو کیا گیا اب جو اعظم سواتی سے کیا گیا وہ قوم ہل گئی خاص طور پر پہ پہلے تو جو تشدد کیا اس کے بعد جو ایک ویڈیو کے سیٹ ویڈیو اس کی بھیجی گئی ان کی ان کی بیوی کو اور ان کی بیٹی کو اس طرح کی چیزیں کبھی اس ملک کی تاریخ میں نہیں ہوئی کہ ایسی بلیک میلنگ اور ایسا ایسا اس ملک میں نہیں ہوا اور اس کے بعد جو فواج چودھری کو اٹھایا شیخ رشید کو اٹھایا لیکن جو صحافیوں سے ہوا میں اس لیے بار بار کہتا ہوں کہ یہ سارا کنیکٹڈ ہے مو بند کروانے کے لیے بلیک میل کر, کرنے کے لیے ساری کیمپینز کی گئی ارشد شریف سے جو ہوا ہے یعنی میں ارشد شریف کا اس لیے کہتا ہوں کہ اس طرح کی تو ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں تصور بھی نہیں کیا تھا کہ اس طرح کے ایک پاکستان کے بیسٹ بہترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ سے جو اس کے اوپر ایف آئی آرس کاٹی گئیں اس کو ملک سے باہر پہ دھمکیاں دی گئی اور وہ دیکھیں اس کو کہ ایسا وہ ایک مجاہد جو کھڑا رہا رائے حق پہ کھڑا رہا اور پھر اس کو جو قتل کیا گیا کیریہ میں یعنی اس طرح کی میرے ہوتے ہوئے تو کوئی میں نے مثال نہیں دیکھی حالانکہ میں نے جنرل, جنرل مشرف کا مارشل لا دیکھا وہاں کبھی اس طرح کی حرکتیں نہیں ہوئی جو اس دس گیارہ مہینوں میں ہوئی اور اس کے بعد میں اور بھی جمیل فاروقی وہ جا کے بتا رہے ہیں کیسے ننگا کیا گیا ٹارچر کتنے سوشل میڈیا کے ایکٹیوسٹ ینگ لڑکے لڑکی لڑکیوں کو تو دھمکیا لڑکوں کو جنہوں نے اٹھایا اور اس کے بعد ان کو کسی سیف ہاؤس میں لے کے گئے وہاں مار دھاڑ کر کے اس کو واپس لے آئے اور اس سے یہ سوچا یہ جا رہا ہے کہ اس سے یہ کنٹرول کر لیں گے ملک کو جس طرح ہم بھیڑ بکری ہیں ہمیں مار مور کے تو ہمیں ساروں کو کنٹرول کر لیں گے یہ سارا ہو رہا ہے اس کے پیچھے میں اس کے اوپر خاص توجہ ذرا دینا چاہتا ہوں کہ میری جو جی آئی ٹی ہے میں ہی اس لیے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کیونکہ میں یہ بار بار لوگوں کے سامنے اس چیز کو لے آیا ہوں اس سے پہلے میں صرف کہنا چاہتا ہوں کہ تیرہ کی تیرہ کی رات کو ایک ایک بلتان کے اندر پیپرز درج کروانے کا جو ٹائم تھا اس میں ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے نون لی کی اور تحریک انصاف کے کارکنوں میں کوئی تھوڑی جھڑپ ہوتی ہے اسی دن رات کو نون لیگ کے کارکنوں کو کچھ نہیں کہا جاتا ایک دو کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیتی ان کو کچھ نہیں کہا جاتا بیس تحریک انصاف کے کارکنوں کے گھروں میں اس دن ساری رات دو دو تین تین بجے گھروں میں گھسے وہاں نہ چادر اور چار دیواری کی نہ انہوں نے پرواہ کی جس طرح پچیس میں, میں انہوں نے کیا ہمارے ساتھ ایم پیز کے گھروں میں گھسے دو دو تین بجے بھئی آپ پولیس ہے یہ پولیس سے یہ کام کروارہ جا رہا ہے تو لوگ پولیس سے نفرت کریں گے یا نہیں کریں گے کون سی دنیا کی پولیس یہ کرتی ہے ڈاکوں کی طرح لوگوں کے گھروں میں گھساتے ہیں تین بجے اور وہاں جا کے عورتوں کے سامنے ان کی فیملیز کے سامنے وہاں خوف پھیلاتے ہیں اور ڈراتے ہیں دھمکاتے ہیں چیزیں توڑ کے چلے جاتے ہیں یہ کون سی دنیا میں ہوتا ہے اور کدھر ہیں انسانوں کے اور یہ کون ہے؟ یہ پولیٹیکل ورکرز ہے انہوں نے کون سا جرم کیا ہے کہ یہ جو پچیس میں کون سا جرم کیا تھا کہ جو ان کو انہوں نے جس طرح کا ظلم کیا اور آج دیکھیں کہ یہ جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہوتی ہے نیوٹرل اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ بالکل غیر جانبدار ہوتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ سے ایسی بٹھائیں جو ہمارے سخت مخالف جس طرح یہ چیف منسٹر پنجاب کا بٹھایا ہوا ہے اس کی چینل دیکھ لیں یہ ہمارا بدترین مخالف ہے اور آسر زرداری کا بغل بچا ہے اس کو لا کے یہاں بٹھایا گیا اور وہ آدمی جو کہ جس کا کردار مشکوک ہے جس نے نیب میں سیٹلمنٹ کی ہوئی ہے یعنی کرپشن کے اندر پیسے دیے ہوئے اس کو اوپر لا کے بٹھا دیا اس نے سارے وہ آفیسرس ہم نے تیئیس آفسرس کی لسٹ دی کہ انہوں نے ہمارے اوپر پچیس میں پہ تشدد کیا ان میں سے سولہ کو یہاں واپس لا کے بٹھا دیا اور اہم پوزیشنس پہ بٹھا دیا اور انہوں نے پھر جو کیا آآ آآ ابھی سے آتے سات یعنی ہمیں کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہم نے ولنٹیرلی اپنی گورنمنٹ کی آنی چاہیے تھی کیئر ٹیکر جو نیوٹرل ہونی چاہیے تھی ہمارے مخالفین کو اوپر بٹھا کے اور وہ ہراساں ہو رہا ہے اس وقت ہمارا علی ساہی میں ذرا ایک اور آپ کے مساج علی ساہیاں دماد چیف جسٹس پنجاب کے لاہور ہائی کورٹ کے اس کے اوپر پہلے کسی آدمی کو پکڑا اس کو بند کیا اس کے اوپر تشدد کیا اس سے کیس بنایا اس کے خلاف اور اب اس کو نیب میں بلایا جا رہا ہے عثمان ڈار ہمارے وہاں سیالکوٹ کے جو ایم این اے کے اسپرنٹ ہے ایک آدمی کو پکڑا اس وہ حالانکہ اس کی کوئی پوزیشن نہیں تھی اس کی اس کو پکڑا اس کو کہا اس کے خلاف کیس بناؤ تم سٹیٹمنٹ دو اس کے اگینسٹ اس کو لے کے گئے اس کو بند کیا سیف ہاؤس میں بند کیا اس کو پہلے مارا دھمکایا ننگا کیا اس کے بعد کہا آپ کے بیوی بچوں سے ہم یہ یہ کریں گے اگر آپ یہ نہیں کریں گے اسے سٹیٹمنٹ سائن کروا لی اور یہ صرف اور صرف کوشش ان کی کہ کسی نہ کسی طرح تحریک انصاف کے کو کمزور کیا جائے ڈرایا دھمکایا جائے اس وجہ سے میں وہ اب یہ تحریک نانس کر رہا ہوں اس کے بعد کہ ان کا جو آپ کا شوق ہے انشاءاللہ ہم, ہم آپ کا شوق پورا کر دیں گے لیکن جو افسوسناک چیز ہے میں یہ صرف اپنے کارکنوں کا اس لیے بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تو یہ کیا کرتے ہیں کہ ان کے اوپر ظلم کرتے ہیں لوگوں پہ پھر اس کی کہانیاں آتی ہیں ہمارے لوگوں کے پاس کہ جی یہ آپ کے اوپر ظلم کیا گیا تاکہ وہ باقی لوگ ڈر جائیں ہمارے ایک ایم پی ہیں پنجاب کے اس کو انہوں نے بلا لیا ڈرایا دھمکایا پھر اس کو آزم سواتی کی انہوں نے وہ ویڈیو دکھائی جدھر اعظم سواتی کے اوپر تشدد ہو رہا ہے اس کو دکھایا گیا کہ یہ تمہارے سے بھی ہوگا آزم سواتی کے اوپر جب تشدد کر رہے تھے تو اس کو کہہ رہے تھے عمران خان کو بتائے اس سے یہ ہم کریں گے یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جو ہم پیٹ کاٹ کے جن ایجنسیز کو پال رہے ہیں وہ یہ دھمکیاں دے رہی ہیں پھر وہ شباز گل اس کے بعد سارا وقت پوچھے کہ جی بتاؤ عمران خان نے نہیں اس نے تمہارے خلاف اسٹیپ یعنی شباز گل سے میرے خلاف اسے لے رہے تھے ایویڈنس لے رہے تھے کہ بتاؤ کہ عمران خان نے کروایا تاکہ مجھے پھسا سکے جس کو یہاں سرکاری نوکروں کو انہوں نے جو پنجاب میں تھے جن کو اب او ایس ڈی کر دیا ان کو بار بار پوچھتے تھے جی بچاؤ کوئی کرپشن ہے کوئی انہوں نے کچھ کیا کوئی انہوں نے پیسے لیے کوئی پوسٹنگ ٹرانسفر پہ یہ آج حال ہے کہ کیونکہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم اس کرپٹ ان کرپٹ لوگوں کو مان جائیں تو اس طرح کے حالات ہیں لیکن میں جو سب سے جو ہم سب کے لیے ایک فکر کرنے والی بات ہے میرے اوپر حملہ ہوتا ہے ایکس پرائم منسٹر وہ پہلے میں کہتا ہوں کہ یہ حملہ ہونے والا ہے میں بتایا سب کو میں نے میڈیا پہ گیا لیکن جنہوں نے جنہوں نے حملہ کیا وہ سارے اقتدار میں بیٹھے تھے ایک ڈرٹی ہیری تھا وہ بھی پاور میں تھا اس کے پاس سب ساری اندرونی پاور ہے دوسری طرف رانا ثناء اللہ اور شہباز شریف اب جب انہوں مجھے پتا تھا کہ یہ ساری یہ جو پلاننگ ہو رہی ہے کیونکہ اس کے بعد ہمیں تو پوری خبریں آ رہی تھیں اور اندر سے خبریں آ رہی تھیں کہ یہ ہونے والا ہے تو جب یہ ہوا جب میرے پر وہ وزیر آباد میں انسیڈنٹ ہوا تو میں یہ اس کے اوپر ہم کافی بات چیت کر چکے ہیں کہ انہوں نے ایک دم کہہ دیا کہ ایک شوٹر ہے جو جی آئی ٹی بیٹھی اس نے تھوڑی دیر کے بعد ثابت کر دیا تین شوٹر تھے اس کا فرینزک تھا بھی تین جگہ سے گولیاں وہ خول ملے گولیوں کے اور وہ جو سارا بیانیہ تھا کہ ایک شوٹر نے اور دینی انتخاب پسند نے کیا وہ سارا ختم ہو گیا اس کے بعد وہ جی آئی ٹی میں بھی صرف آپ کو یاد کرانا کہ جو جی پنجاب کی بنائی ہوئی جی آئی ٹی اس میں نہ پنجاب کا جو ڈی پی او تھا گجرات کا جس نے ویڈیو بنائی تھی نہ وہ پیش ہونے کے لیے تیار نہ وہ, وہ اپنا فون دینے کے لیے تیار اور نہ جو سی uh, ٹی uh, جو, جو ٹیرریزم کی جو تھی جو اس کو اٹھا کے لے گئی لڑکے کو اس کے بعد جو شوٹر تھا اس کو جب اپنے پاس رکھا انہوں نے دوسری ویڈیو بنائی نہ وہ تیار ہوئے کہ نہیں ہم نہیں آپ کو uh, نہ وہ پیش ہونے کے لیے آیا وہ جو, جو سی سی پی تھا اور نہ ہی انہوں نے اپنا فون دیا یعنی پنجاب گورنمنٹ کی جی آئی ٹی کی انہوں نے خلاف ورزی کی میں یہ پھر رول آف لا پہ آ رہا ہوں کہ یہ جب اس طرح ہونا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ تو ختم ہو جاتی ہے سٹنگ گورنمنٹ ایک تفتیش کر رہی ہے جس پارٹی کی پاور میں ہے گورنمنٹ اس پارٹی کے سربراہ کے اوپر نہ حملہ اس کے اوپر پولیس والوں نے منع کر دیا پھر جی آئی ٹی جو بنی اس کے چار ممبرز نے جا کے ایک دم جی آئی ٹی کے خلاف بیان دے دیا پروس پروسیکیوٹر جنرل نے پھر ان چار کے اوپر تفتیش کی اور ان کا ان کے اوپر ایکشن لینا چاہیے انہوں نے جان کے سیبٹائج کیا کس کے کہنے پہ یہ ہو رہا تھا اب سوچیں وہ کتنا طاقتور ہوگا جو اس کے باوجود کہ ہم پاور میں بیٹھے ہیں ہماری پولیس ہماری بات نہیں سن رہی تھی یہ ہوتی ہے رول اف لا اب سوچیں کہ اگر ہماری گورنمنٹ کا یہ حال تھا کہ ہم اپنے سربراہ کے اوپر جو, جو اس گورنمنٹ کا پارٹی کا ہیڈ تھا اس کو انصاف نہیں دے سکے تو باقیوں کو کی کیا انصاف دینا تھا اس گورنمنٹ نے کس کی بات سن رہے تھے اور اب آپ سنیں کہ اس کے بعد آپ کیا ہوتا ہے ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کا صرف کام الیکشن کروانا ہے آن گوئنگ انویسٹیگیشن جی آئی ٹی کی جی آئی ٹی نے فائنڈنگز سامنے آ گئی کیئر ٹیکر گورنمنٹ آ کے جے آئی ٹی کو پہلے تو روک دیتی ہے پھر وہ جو آفیسر کام کر رہا ہوتا ہے اس کے اوپر اس کو SD بنا دیتی ہے ریکارڈ سیز کر لیتی ہے اب یہ ذرا سنیں ریکارڈ سیز کرتی ہے تو یہ آج ہوتا کیا ہے؟ عدالت پہلے تو وہ جب جو جی ایٹی کی تفتیش ہو رہی ہوتی ہے پچھلی باری تو وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس تو ریکارڈ نہیں اور وہ ریکارڈ ہی نہیں دے رہا اینٹی کرپشن کے نیچے جو اپنا آدمی اینٹی کرپشن کے اوپر یہ لے کے آتے ہیں اپنے کا مطلب شباز شریف کا آدمی وہ, وہ, وہ ہمیں ریکارڈ ہی نہیں دیتا یعنی جے جی آئی ٹی کو جو عدالت کے سامنے وہ ریکارڈ ہی نہیں دیتا جو اس کے پاس ریکارڈ پڑا ہوتا ہے پھر وہ جو عدالت اسے کہتی ہے, انٹی انٹی جو گجران والا کا ہے وہ آرڈر کرتا ہے ڈی جی کو کہ ریکارڈ پروڈیوس کرے ہمارے سامنے ریکارڈ لے کے آؤ پہلے وہ ریکارڈ نہیں لے کے آتا پھر دوسری دو پروسیکیوٹر جاتے ہیں اینٹی کرپشن میں وہ ریکارڈ لینے جب وہ وہاں جاتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ صرف گیارہ سفے رہ گئے ہیں، سارا ریکارڈ جی آئی ٹی کا غائب ہو گیا اور صرف اس میں سے گیارہ سفے رہ گئے ہیں۔ چون کے وہ گیارہ سفے جن کا کوئی بےمان ہے یعنی کا منڈ ہے اور پھر سنیں ذرا اب میں ذرا پورا اس کو سمجھاؤں اب یہ کیا ہوا ایک جو ہوتا ہے جس کو جیل میں رکھا ہوتا ہے اس کی بیل ہو جاتی ہے یعنی دو آدمی جیل میں ایک کو بیل ہو جاتی ہے اور کیونکہ ہمارا کیس نہیں رجسٹر کرتی کیونکہ پولیس میری ایف آئی آر نہیں رجسٹر کرتی اور پولیس اپنی ایف آئی آر لے کے آتی ہے جس میں پولیس کہتی ہے ایک شوٹر ہے جو جی آئی کی کا جو جو تفتیش جو ہوتی ہے اس میں پتا چلتا ہے تین شوٹر ہے تو ان کی ایف آئی آر تو بے مانا ہوگی نا تو اب یہ سچویشن کیا ہے کہ آج جو میرے اوپر حملہ ہوا تھا اور جو اتنی دیر کی تفتیش ہوئی تھی پہلے انہوں نے میرا جب ایف آئی آر بھی نہیں کاٹی اتنی تفتیش کے بعد آج کیا سامنے چیز آتی ہے کہ جو ریکارڈ تھا وہ جان کے انہوں نے ختم کیا سیباج کیا اس سے کیا چیزیں سامنے آتی ہیں اس سے یہ سامنے آتی ہیں کہ جو میں کہہ رہا تھا کہ جو تین لوگ اس میں ملوث تھے یہ آج کنفرم ہے کہ یہ تین لوگ ہیں کیونکہ یہ صرف تین لوگ کروا سکتے تھے انہیں کے پاس پاور ہے کہ یہ جی آئی ٹی کو سیبٹائج کر سکتے ان تین کے پاس یہ سارے اور جو میں نے پہلے دن کہا تھا کہ چیف جسٹس صاحب آپ سنیں اس کو کیونکہ مجھے انصاف نہیں ملے گا وہ ثابت ہو گیا کوئی انصاف ملنے کی اب توقع نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سارا ریکارڈ غائب کر دیا اور یہ کیوں کیا کیونکہ ان کو پتا تھا کہ انہوں نے پکڑے جانا ہے اس میں یہ ساری کڑی انہی کی طرف جا رہی تھی اور اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ جب مجھے عدالتیں بلاتی ہیں کہ جی آپ آ کے پیرنس کرو میرا سوال یہ ہے کہ مجھے میرے اوپر جب حملہ ہوا تھا تو میں تو اس سے دو مہینے پہلے کہہ رہا تھا کہ میرے اوپر حملہ ہونے والا ہے میں نے تو یہ بھی بتا دیا تھا کہ دینی انتہا پسند کے نام پہ میرے اوپر حملہ ہوگا مجھے تو کسی نے نہیں بچایا نہ کسی نے میری کوئی پرواہ کی کہ اس کے اوپر ایک اٹیمپٹ ہونے لگا ہے اور کیونکہ کس نے بچانا تھا جنہوں نے بچانا تھا وہ خود ہی ملوث تھے اس میں اور تب ہی میں نے کہا تھا کہ اگر انہی کے اوپر چھوڑ دی تفتیش یہ تو ہونے ہی نہیں دیں گے جو انہوں نے نہیں ہونے دی اس سے اب آگے چلیں اس کا مطلب کہ اگر یہ تین لوگ ابھی بھی پاور میں بیٹھے ہوئے تو میری جان ابھی بھی خطرے میں ہیں کیونکہ ان لوگوں کے ہوتے ہوئے کون مجھے پروٹیکشن دے گا کہ اگر یہ جو تین ہے وہ ڈرٹی ہےری ملاکے اور یہ جو رانا سناول اور ان کے پیچھے ہے تو کون پروٹیکٹ کرے گا مجھے میں جب جب بھی میں جاؤں گا پبلک میں ان سے خطرہ تو ان سے ہے جنہوں نے پروٹیکٹ کرنا وہ ان سے ہی مجھے خطرہ ہے اور یہ ثابت ہو گیا جی آئی ٹی سے میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں بس آخر میں را سراو نے بڑے زوروں شوروں سے کہا کہ جناب کہ میں نے یہ ایک میرے پاس آڈیو ہے کسی جج صاحب کے اوپر امپلائی رہا تھا جج صاحب کے اوپر انیس سو میں جب بے نظیر کی حکومت گرائی گئی تو وہ ذرا ججمنٹ دیکھ لیں جس میں فاروق لگاری نے جب جو گورنمنٹ گرائی تو اس کے اندر ایک سب سے بڑی وجہ کیا تھی کہ بے نظیر گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ یہ فون ٹیپنگ کرتے ہیں لوگوں کے فون ٹیپ کرتے ہیں جو صدر نکسن امریکن پریزیڈنٹ جو بڑا تکڑا پیزیڈنٹ تھا اس کی گورنمنٹ گری کیونکہ اس کے اوپر یہ ثابت ہو گیا کہ یہ مخالفین کے ٹیلی فون کو ٹیپ کرتا ہے اس لیے اس کو جانا پڑا تو یہ تو خود ہی انٹیریئر منسٹر نے کہہ دیا ہے کہ ہم ہمارے پاس ہم فون ٹیپ کرتے ہیں اس کے اوپر ان کی گورنمنٹ جانی چاہیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو طریقہ کار اس مافیا کا ہے کیونکہ یہ پالیٹیشنز نہیں ہیں مافیاز یہ چیزیں کرتے ہیں انصاف سے بچنے کے لیے بلیک میل کرنے کے لیے میرے اوپر بھی کہا جی میری ٹیپیں میں نے رکھی ہوئی ہیں میں ایز پرائم منسٹر میں نے عدالت میں بتایا ہوا ہے کہ میری پرائم منسٹر کی سیکور لائن سے میری وہ مجھے انہوں نے ٹیپس بنائی ہوئی تھی اور میری سیکور لائن کے اوپر میرے پرنسپل سیکرٹری سے بات چیت انہوں نے ایجنسیز نے پبلک کر دی تو اگر اس کے اوپر ایکشن نہیں لیا جائے گا یعنی میں اب اپنی ادیہ سے کہنا چاہتا ہوں کہ یہ تو یہ تو ملک کو بالکل ہی یعنی آپ پہلے تو یہ جو عدلیہ فیصلہ کرتی اس پہ نہیں چلتے فواد چوہدری کو ہائی کورٹ کے جج بلاتے گئے کہ ان کو پیش کرو میرے سامنے اور آئی جی لے کے اس کو اسلام آباد چلا گیا بار بار ان کو کہا گیا تین دفعہ جج نے کہا کہ میری عدالت میں پیش کرو وہ اسلام آباد چلا گیا تو اگر اگر آپ یہ کریں گے پہلے تو ان کی ان کی ججمنٹس پہ نہیں مانیں گے اور پھر اس کے بعد ان کو بلیک میل کرنے کے لیے یہ حرکتیں کریں گے تو ملک میں قانون تو ختم ہو گیا تو اس لیے یہ جنگ ہے پاکستان کی یہ جو جنگ میں میں آپ کو حقیقی آزادی ہے کیا حقیقی آزادی ان قوموں کو ملتی ہے جس ملک میں قانون کی حکمرانی ہوتی ہے رول آف لا ہوتا ہے جو لوگوں کے فنڈامنٹل رائٹس پروٹیکٹ ہوتے ہیں جدھر انویسٹر سرمایہ کار ان کو اعتماد ہوتا ہے ایک سسٹم کے اوپر وہ قومیں خوشحال ہوتی ہیں تو جس قوم میں ججز کی ججمنٹ ہی نہیں ہو رہی مجھے بتائیں کون سا انویسٹر آئے گا پاکستان میں کون اس سسٹم کے اندر بلیو کرے گا کہ وہ جب یہ دیکھ رہا ہے کہ جج جج فیصلہ بھی کر دے تو اس کا کوئی مجھے فائدہ نہیں ہوگا کون آئے گا انویسٹ کرنے اور یہ سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ رہا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں نا موجودہ حالات یہ, یہ حالات تو ایک بیماری کے سمٹمس ہیں یہ جب ایک پھوڑا نکلتا ہے تو تو کینسر کی وجہ سے نکلتا ہے اندر سے تو کینسر ہو یہ کینسر یہ ہے کہ یہاں قانون نہیں ہے یا انصاف نہیں ہے اس کی کینسر کی وجہ سے قبضہ گروپ بھی پھر رہے ہیں پاکستان میں کمزوروں کی زمینوں پہ قبضہ کرتے ہیں اس کینسر کی وجہ سے طاقتور ڈاکو این آر او لے لاتے ہیں اربوں روپئے کی اپنی کرپشن معاف کر دیتے ہیں کمزور صرف جیسا جاتا ہے کیونکہ انصاف نہیں ہے یہ جنگ ساری حقیقی آزادی کی انصاف کے لیے یہ جو چھبیس سال پہلے میں نے اپنی زندگی میں سفر شروع کیا تھا انصاف کی تحریک یہ صرف اور صرف یہ مسئلہ ہے پاکستان کا اس لیے آج ہم سب کو قانون کی حکمرانی کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے یہ جو کر رہے ہیں یہ جو مافیا اوپر بیٹھا ہوا ہے اور ان کو بٹھایا گیا اس مافیا کے سامنے ہمیں کھڑا ہونا پڑے گا میں اناؤنس کر رہا ہوں انشاءاللہ اللہ بدھ سے وینزڈے کو اپنی جیل بھرو تحریک میں اپنی ساری پارٹی کو آج کہہ رہا ہوں کہ تیاری کریں ہم نے شروع کرنا لاہور سے اور ہم پھر پاکستان کے بڑے بڑے ہر اگلے دن بڑے بڑے شہروں کے اندر ہم جیل بھرنے کی اپنی تاریخ شروع کریں گے جیل بھریں گے ہم کیا بتانا کی کوشش کر رہے ہیں ہم سب سے پہلے تو اپنی قوم کو یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اب خوف کے بت کو توڑ دو یہ جو ہم خوف کے سامنے جھکتے ہیں میں ساروں کو بار بار وہ مثال دیتا ہوں کہ کوفہ کے لوگ سب جانتے تھے کہ حضرت امام حسین رائے حق پہ ہیں لیکن جزید کے خوف کی وجہ سے نہیں مدد کرنے آئے اور وہ غلام آج تک جب تک دنیا رہے گی وہ پچھتائیں گے ادھر کے لوگ پچھتایں گے کیوں نہیں ہم کھڑے ہوئے اور اسلام کی تاریخ کا سب سے بڑا ثانیہ ہم نے ہونے دیا وہی آج حالات ہیں آج بھی پاکستان کے اندر ہم ڈرے یہ ڈراتے ہیں ہمیں جس طرح فرعون کی سے ڈر کے وہ سارے لوگ غلام بنے ہوئے تھے جب حضرت الموسا آئے اور انہوں نے کھڑے کوئی اس کا سامنا کھڑا ہوا آج بھی یہ کوئی آپ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ یہ جو ہمیں ڈراتے ہیں نا کہ ہم آپ کو جیلوں میں ڈال دیں گے اور میں خاص طور پہ وہ سارے لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جو جب ان کو پتہ چلتا ہے مجھے جیل میں ڈالنے آ رہے ہیں تو سارے یہاں آ جاتے ہیں اور ساری رات میں ان کی آوازیں سنتا ہوں اور نعرے سنتا ہوں تو میں ان کا شکریہ کرنا چاہتا ہوں لیکن میں ان کو بھی سب کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ ہمیں کوئی یہ جو جیل سے ڈرا رہے ہیں ہم جیل بھر دیں گے ان کے ان کے پاس جگہ ہی نہیں ہوگی جیلوں کے اندر لیکن یہ تو نہیں ہوگا کہ جیل کے خوف سے یہ ہر قسم کا ظلم کریں اس ملک میں چوروں کو اوپر مسلط کر دیں چور پہ ہمیں ڈرائیں جیلوں سے عوام کی کمر توڑ دیں مہنگائی سے ان کے پیسے باہر پڑے ہیں ان کو فرق ہی نہیں پڑتا ڈالرز میں ان کے پیسے پڑے ہیں قوم کی یہاں بیچارہ تنخواہ دار طبقہ آج کیسے گزارا کرتا ہوگا یہ اب اس سے پہلے یہ جو ابھی انہوں نے مہنگائی کی ابھی جو یہ جو, جو منی بجٹ دیا ہے اس سے پہلے اگر آپ کی پچھلے ایک سال پہلے آپ کے بینک میں بلکہ اپریل میں دس مہینے پہلے آپ کے بینک کے اندر آپ کی تنخواہ تھی بینک نے آپ کی تنخواہ ماہانہ تیس ہزار تھی آج صرف وہ بیس ہزار رہ گئی ہے یعنی آپ صرف آج صرف وہ بیس ہزار کی چیزیں خرید سکتے ہیں اور اب ایک اور مزید طوفان آ رہا ہے مہنگائی کا جو آج مہنگائی ہے آج کی شرح میرے خیال میں تیس بتیس تھی آج اس سے بھی اوپر چلی گئی ہے اٹتیس انتالیس پہ چلی گئی ہے اس کا مطلب یہ مزید مہنگائی ابھی اور بڑھے گی تو ان کو تو فرق ہی نہیں پڑتا کیونکہ ان کے پیسے باہر پڑے ہیں اور ڈالرز کا مطلب کہ ان کے پیسے پاکستان کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہو رہا ہے دولت میں کیونکہ ہمارا جس طرح جس طرح روپئے کی قیمت گرتی رہی ہے اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے تو روپیہ کم چیزیں خریدتا ہے لیکن چونکہ ڈالرز میں ہیں وہ ڈالر زیادہ چیزیں خریدتا ہے تو ان کی تو ان کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا یہ جو ملک میں اس وقت عذاب آیا ہوا ہے مہنگائی کا تو انشاءاللہ شاء کو میں سب کو آج اپنی ساری قوم کو بھی اپنی تحریک اپنی پارٹی کو سب کو کہہ رہا ہوں کہ ہم یہ شروع کریں گے اور یہ سارے پاکستان کے اندر ہماری یہ تحریک جائے گی پاکستان زندہ باد